یا الرحیم ہم صورت البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور خاص طور پر اس کا وہ حصہ جو نئی امت مسلمہ کا تذکۂ نفس اور شریعت ہے آپ کو یاد تو ہوگا کہ پچھلے لیکچرز آپ نے پڑھ لیے کہ صورت کا سٹارٹ میں ون ٹو تھرٹی نائن میں کتاب ہدایت کا تعارف اور عہد رسالت کے زمانے کے لوگوں کے بارے میں کچھ ارشادات تھے کہ جس میں اہل ایمان ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جو منکر تھے کچھ منافق تھے اور کچھ عام ان پڑھ لوگ تھے ان کو بتایا اور بتایا گیا کہ انسانیت ایسے شروع ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ انسان کو اتنی ایک دے دی اس حد تک صلاحیت کہ وہ چاہیں تو نیکی کریں چاہے تو برائی کریں اس کی مثال سے پھر پرانی امت مسلمہ میں فورٹی ٹو ون تھری جو اہل کتاب بنی سرحیل تھے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعوت بھی آ گئی کہ ابھی دیکھو تمہاری ہسٹری میں تمہیں اسی دنیا میں جزا اور سزا کا معاملہ ہوا ہے جب تم قوم کی حیثیت سے نیکی کرتے رہے تمہیں فوراً تم سپر پاور بن گئے اور جب تمہوں نے غلط حرکتیں کی تو پھر تم دنیا کے اندر سزا کے ایک ایویڈینس کے طور پر بن گئے اور آج تک ہیں آج تک بھی دیکھیں تو بنی اسرائیل اور دوسرے بنی اسماعیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کی جو قوم ہے تو یہ بنی اسماعیل ہیں ان کا یہی حال ہے آج تک کہ جب قوم کی حیثیت سے نہیں کی کرتے ہیں ان کو فائدہ بھی ملتا اور جب بری حرکت قوم کی حیثیت سے کرتے ہیں تو ان کو بھی جوتے بھی اچھے پڑتے ہیں یہ معاملہ ان کا راہ ہے ہمارے لیے ایک سیمپل ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا آخرت تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں کر کے دکھا دیا اس کے بعد پھر آیات 124-162 فور ٹو ون سکسٹی میں نئی امت مسلمہ کی اپوائنٹمنٹ ہے اور پرانی امت مسلمہ کی ایک ٹرمینیشن تھی یا پڑھ چکے تھے اس کے بعد پھر 163 سے لے کے آخر تک ٹوئٹی سکس تک نئی امت مسلمہ کا تسک نفس اور شریعت جس میں ان کی ڈیولپمنٹ کیسے ہونی ہے پالیسیز اینڈ کے بہت سے قوانین آپ پڑھ چکے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی وہ پہلے تو ایمان سے سٹارٹ ہوئی بات پھر آپ نے نفسیاتی غلامی سے بچنا ہے آپ نے کیسے ڈیولپ کرنی ہے روزہ وصیت اگر قتل ہو جائے تو کیا کرنا ہے کرپشن کو کیسے بچ, بچانا ہے عبادت کا طریقہ کار بتایا گیا کہ عمرہ حج اور پھر جہاد کے احکامات کو بھی تفصیل سے آیا پھر سوشل اسٹڈیز میں آپ کو اپنی فیملی میں یتیموں کی خدمت نکاح کرنا طلاق ہو جائے تو کیا کرنا ہے اور فوت ہو جائے تو کیا کرنا ہے اس کے احکامات آ تھے اور پھر ابھی پچھلے لیکچرز جو آپ نے سنے ہوں گے تو جس میں یہ خاص طور پر فائنینشل پالیسیز کے احکامات تھے اس کے بعد اب آ کے اس صورت کا بالکل اختتام ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ بہت ساری صورتوں کے اینڈ کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کی شکل کر دی تاکہ ہم لوگ اسے پڑھتے ہوئے ہمیں یاد آئے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق رہے مقصد یہ ہے تب اس کا بہت کوئی ٹیکنیکل نہیں ہے بہت سمپل ہے ایمان سے تعلق ہے تو اس کو اب آپ خود غور کر لیجئے اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا کی شکل کیوں دی ہے کہ ہم نے کیا کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابۂ کرام کو بتائی گئی ہے کہ بھائی اس کو آپ مسلسل کیا کریں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے لاہ ف سماواتی و ما فل ارد وافی انفسکم او تخوا صب کم بہلّا فروم یشا و یوحذب میں یشاء اللہ اللہک الشعین قدیم زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے اس لیے تم بھی اے بنی اسرائیل ایک دن اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ اس کا حساب تم سے لے گا پھر جس کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تم نہیں مانتے تو اس کی تمبی بھی تمہیں تمہیں ہی دیکھنا اس کا نتیجہ بھی تمہیں ہی انہیں دیکھنا ہے انہیں اب یہ کیا ہے کہ یہ بنی صراحیل پہ بھی فوکس کرتے ہوئے جو پرانی امت تھی اور نئی امت پہ اور ساتھ ہم لوگوں پہ بھی سب پہ پورا یہ آ گیا کہ بھی دیکھو اصل کنٹرول اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس میں ہم جو غلط حرکتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں بہت سے بتا دیے اور نکی کے طریقے بھی بتا دیے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون سے بخش بخشنا بھی ہے جس کو چاہے گا قانون کے مطابق اور جس کو چاہے گا سزا بھی دے گا تو اصل اللہ تعالیٰ نے یہ قانون پھر بتا بھی دیا اپنا کہ بھی اللہ تعالیٰ بخشے گا انہیں کہ جو جنہوں نے بڑے گناہ نہیں کیے چھوٹے موٹے جو گناہ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا لیکن جو بڑے گناہ ہے جیسے کسی کو قتل کرنا اور اسی طرح سود کھانا لوگوں سے جتنی کیش کو یا ان کے ایسٹس پہ قبضہ کرنا اس میں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے یہ تو ان کے لیے بہت شدید ان کے لیے پھر تو مسلسل یہ جہنم میں جائیں گے تو یہ بتا بھی دیا اللہ تعالیٰ نے اپنا بخشش کا طریقہ بھی اس کے بعد پھر فائنل یہ بھی فرما دیا کہ آمن رسول اب امام ضلع علیہ مر رب ہی ولمنون کُل عام بلّاہ و ملائی قطی و کتبی و لا رسولی لان فرقو بینا ہدم رسولی و قول و سمیانہ واکان غفران کربا نا ولیکل مصیر کیا ہمارے رسول نے تو اس چیز کو مان لیا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کی گئی ہے اور اس کے ماننے والوں نے بھی یہ سب اللہ پر ایمان لائے اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے. ان کا اقرار ہے کہ ہم اللہ کے نبیوں میں کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے سنا اور سرتات جھکا دیا تو رب ہم آپ کی مغفرت چاہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمیں لوٹ کر آپی ہی کے حضور میں پہنچنا ہے تو اب یہ یہاں پہ دیکھیے کہ یہ بتایا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اور آپ کے پھر صحابۂ ایمان ہی لائے ہیں تو اب یہ وہ طریقہ بتایا کہ خاص طور پر ایمان کس چیز پہ ایک تو اللہ پر پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی یہ قرآن اور تورات زبور انجیل اور جو اللہ کی کتابیں وہ یہاں پہ آئیں اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان رہے اور اس کے نبیوں پر ایمان رہے اور نبیوں میں کوئی فرق نہیں کرنا انہیں آپ یہ امیجن کریں ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ایک غلط بحث ہمارے یہاں پڑھ گئی جی کون سے نبی یہ ان کی فضیلت کس کی زیادہ ہے تو یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے واضح کر دیا کہ اب بعض لوگوں نے اپس میں ایسی باتیں کی کہ جی یہ ہمارے نبی بہتر ہیں اور یہ زیادہ افضل ہیں اور یہ تو اس طرح کی بات تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اس پہ دکھ محسوس ہو اور آپ نے بڑی سختی سے فرمایا کہ بھی یہ نہ کرنا یہ سارے ہمارے بھائی ہیں ہم سب بھائی ہیں یہ اللہ کے نبی جو ہیں یہ ان کا اب ہر ایک کو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی جو بھی فضیلت دی وہ ضرورت کے لیے دی جو بھی ہے لیکن سب کے سب کی ہم نے عزت کرنی ہے سب پر ایمان رکھنا ہے اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہم نے سنا اور اطاعت جھکا دی یعنی اللہ ہم نے آپ کے اس قرآن کو جو سنا ہے تو بس ہم جھک آپ کے حضور تو اب اے اللہ ہمیں مغفرت چاہتے ہیں تاکہ آپ ہمیں آپ کی آخرت میں ہم لوگ جب پہنچیں گے آپ سے ملیں گے تو یا اللہ ہمیں مغفرت فرما دیجئے گا تاکہ ہمیں یہ ایمان رہے مقصد یہ اس کے بعد پھر آخری آیت میں اسی دعا کی مزید یہ حکم اس طرح سے سکھا دیا گیا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا يسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا أطوقة لنا به واعفلنا واخفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یہ حقیقت ہے کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اس کا قانون ہے کہ اسی کو ملے گا جو اس نے کمایا ہے اور وہی وہ بھرے گا جو اس نے کیا ہے. تو اے رب ہم بھول جائیں یہ غلطی کر جائیں تو اس پر ہماری گرفت نہ فرمانا اے رب آپ ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالیے جو آپ نے ہم سے پہلو پر ڈالا تھا اے رب کوئی ایسا بوجھ جس کو ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے تو ہم سے نہ اٹھوانا اور ہم سے درگزر فرما اور ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو ہمارا عقاع ہے سو so, ان منکروں کے مقابلے میں جو ہمارے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے تو ہماری مدد کر تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہوں نے خاص طور پر یہ دعا کی اور ہم پہ بھی یہ ویلڈ ہے کہ بھی ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بتا دیا ہے کہ بھی تم پر جتنی طاقت ہے جتنی تمہاری صلاحیت ہے اس پر بس تم پر جو بھی رزلٹ آئے گا تمہارے اس امتحان کا جو اس زندگی میں ہو رہا ہے تو اس کا رزلٹ اس کے مطابق ہوگا کہ جتنی صلاحیت دی ہے تو اتنا ہی حکم تمتے جو صلاحیت ہی نہیں ہے تو پھر نہیں ہے اس کی ایک مثال ہے کہ جیسے فائنینشیلی ہمیں بڑی رقم ملی ہے تو ہم پہ یہ لازمِ کم زکوٰۃ دے اور اس کے ساتھ اپنی نفل کے طور پر ہم اور بھی کریں لیکن اگر ایک آدمی ہے اس کو اتنی پوری زندگی میں اتنا کیش ہی نہیں ملا تو پھر اس پر یہ کوئی فرض نہیں ہے یا جیسے حج ہے تو جس کو بھی یہ مل گیا فائنینشیلی اس پوزیشن میں آئے تو پھر ان پر یہ فرض آ جاتا ہے اور جن پر نہیں ہے تو فرض نہیں تو اب یہ دیکھیے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بڑی آسانی کر دی تو اب پھر بھی ہم یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم بھول جائیں یا غلطی ہو جائے تو اس کو گرت نہ کرنا تو بس یہ ہم جو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے تعلق کرنے کا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیں گے انشاءاللہ ہماری غلطیوں کو اور پھر یہ کی کہ یا اللہ ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈال دیجئے جیسا پہلوں پر ہوا یعنی اب یہ بنی اسرائیل پہ تو کچھ ایسی معاملات تھے کہ جس میں ان پر تھوڑی سختی تھی مثال کے طور پر آپ اگر خود اب بائبل میں پڑھیں تو ان پہ مثلاً ایسا تھا کہ اگر جب کبھی بھی یہ کچھ ایسی گندگی اگر وہ کرتے جس ایریے میں جہاں پر وہ سب رہ رہے تھے تو وہاں پہ ان کو حکم تھا کہ بھی اگر تم نے اگر پوٹی تمہاری گریہ تو اس کو بھی تم ایک لازمی اپنے جو بھی تلوار یا جسے بھی ہے کھود کر اس کے اندر پھینکو اس کو دفن کرو اس کو تو آپ امیجن کریں اس طرح کا ایک سخت حکم بھی تھا ان میں اور اسی طرح ان میں یہ بھی حکم تھا کہ بھی ایک خاص طور پر صبط آپ پڑھ چکے ہیں پہلے سعید البقرہ میں کہ اس ٹائم میں تمہیں یہ ایک احتیاط کرنی ہے یہ خاص عبادت کرنی ہے ایک دن ایسا تو یہ ہفتے کا دن ہوتا ہے تو اس میں کریں تو ہم پہ پھر صحابۂ کرام نے بھی یہ دعائیں کہ تو اللہ تعالی نے ہمارے لیے یہ کر دی ہے آسانی کہ بھی اگر ایسا ہو معاملہ تو پھر تم یہ اب ہمارے لیے آسانی ہے کہ جمعہ کے دن صرف آپ زیادہ کرنے تو بہت ہوا تو کچھ پندرہ بیس منٹ آدھے گھنٹے کا ہی ٹائم ہے کہ جس میں خاص ہم نے فوکس اللہ کی عبادت پہ کرنا تو یہ کر دیا گیا کہ ہم پہ بوجھ اتنا نہیں ڈالا جتنا پہلوں پہ تھا کہ ہم اٹھانے کی طاقت جو نہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چھوڑ دیا اب ہر انسان پہ یہ ہے کہ ہر ایک کو جتنی کپیسٹی ہے تو اس کے لحاظ سے اس کی رسپانسبلیٹیز ہیں تو اور ہم سے درگزر فرما دے ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما دے تو ہم یہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ اللہ کر دیں اور پھر یہ صحابۂ کرام کے لیے خاص آیا کہ ان منکنوں کے لیے کہ جن کے ساتھ یہ جہاد صحابۂ کرام نے کیا ہے تو اس میں ہماری مدد کر یہ ہم بھی کرتے ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ آج جیسے آج کل کے زمانے میں ایتھیزم کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور پھر اس کی مارکیٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے لیے ہمارا جہاد یہ زبان کے ذریعے ہمارا جہاد چلتا ہے کہ ہم لاجک کے ساتھ پوری عقل کے ساتھ لوگوں کو بتائیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہے اور اس سے رزلٹ کیا آنا ہے تو اسی کے لیے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ ہم قرآن پاک پورے کا پورا میسج یہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آگے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا معاملہ اپنے لیے کہ وہ پھر رزلٹ کیا آئے گا یعنی جو واقعی جس میں دل میں واقعی तो ہوگی تو اس وہ ایمان لے آتے ہوتے ہیں اور جو واقعی ممکن ہے اور اپنے کٹ بہت کٹر ہو چکے ہیں اپنے اس میں تو ٹھیک ہے وہ پھر دشمنی ہوں گے اللہ کے اور وہ پھر ان کا جو بھی رزلٹ ہے تو یہ ہمیں فیصلہ نہیں کرنا اللہ تعالیٰ نے کرنا تو یہ اس پہ میں آپ کو یہ سجسٹ کروں گا کہ یہ دعا ضرور یاد کر لیجئے اور ہر نماز میں پڑھ لیا کریں اسی طرح صبح بھی شام بھی یہ ضرور پڑھ لیا کریں تو یہ ایک سجیشن ہے آپ کے لیے آپ کے ذہن میں جو کوشچنز ہوں گے تو مبشر نذیر 100.gmail.com پہ بھیج دیجیے گا تاکہ اس میں جو بھی خدمت ہے وہ کی جا سکے جزاک اللہ خیر و أحسن الجزاء